Є ще один персонаж, за яким цікаво прослідкувати, це Філіппе Масе. Він вигравав в Іспанії. До речі, багато пілотів взагалі з пілотону вигравали тут. У Філіппе Маси є одна важлива перевага над усіма іншими пілотами – це його вага, він найлегший в пелотоні. І в нинішніх умовах гонщики намагаються, скажімо, усіма можливими методами скинути вагу. Кожен зайвий грам, скажімо, 100-200 грамів, вони відбиваються на швидкості. Дивовижний факт, як на мене, що перед кваліфікацією гонщики не п'ють, не їдять і сушаться в саунах, для того, щоб скинути абсолютно все, що тільки можна, бути максимально легкими, ну, проїхати ці кілька швидких кіл, після чого вони вже е, насичують організм потрібними мінералами, речовинами і так далі. А в гонках деякі, на Гран-прі Багрейну це був Сутіл, е, був Фернандо Алонс, відмовлялися від питної води, просто щоб скинути зайвий баласт. До радикалізму доходить у цьому сенсі у Формулі-1 і, можливо, такі успішні старти маси протягом останніх гонок, де він вигравав з сьомої позиції, з п'ятої позиції, виривався в топ-трійку, якраз можливо через те, що він найлегший, йому не доводиться йти на якийсь компроміс. У цьому сенсі. Тому буде цікаво подивитися ну, і загалом з літніми етапами буде цікаво дивитися тим, наскільки пілоти будуть виснаженими після фінішу, враховуючи їхній стиль життя, тому що вони практично відмовляються від вуглеводів будь-якого типу, щоб тільки зберегти мінімальну вагу. Ось такою стала Формула-1 в цьому сезоні.